Завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей Ірина Денисенко показує порожні палати. Каже, тут для них створені особливі умови лікування. Але зараз медики змушені перенести бокси з немовлятами якомога далі від вікон. Облаштувались у глибині коридорів між двома глухими стінами. Перевели їх у внутрішній коридор, який знаход захищений двома стінами, відділений від вікон. Але в разі значних обстрілів ми спускаємо дітей до бомбосховища, в якому обладнали нам кисень, електрику, там є вода, є комунальні послуги. Все це було зроблено майже за один день. Доводилось таке робити? За 35 років моєї роботи я це роблю вперше. Зараз у боксах інтенсивної терапії перебувають чотири перечасно народжених немовлят. Двоє із них дуже недоношені, народилися з вагою 1-1,5 кг. Одна дитинка перенесла два оперативних втручання, так як мала складну ваду розвитку шлунково-кишкового тракту. Двоє діток теж перебувають на штучній вентиляції легень, мають вроджені пневмонії, знаходяться теж у дуже тяжкому стані». У дні, коли кілька разів на добу лунали сирени, всіх намовлять лікарні на руках переносили до укриття, що розташоване під будівлею медзакладу, каже лікар-анестезіолог В'ячеслав Капуста. Візки ви не перевезете, не перевезете, бо вони досить тяжкі. Вони беруть їх на руки. Там по два-три лікар бере дитину на руки. Вона заінтубована, і медсестра йде рядом і допомагає дихати цієї дитини. Як діти переносять ці? Дуже погано, дуже погано, бо це і порушення, і температурного, бо вони в... Знаходяться в ковизі, в якому є постійна температура, і коли вони спускаються в бомбосховище, то цей момент навіть півчаса для ні, там 5-7 Хвилин, які вони спускаються до низу, це порушення терморегуляції для них. Для, да, для них там є і квізи, і все, але оці 3-5 хвилин переноски дітей туди, це ну, не дуже гарно для їхнього стану. Спускають до укриття й маленьких пацієнтів із іншого відділення інтенсивної терапії та гемодіалізу, що розташували поруч у коридорі. Але не всіх. Процедуру гемодіалізу переривати не можна, каже В'ячеслав Капуста. У нас прибувають діти від одного місяця до 18 років. Вони знаходяться у тяжкому стані і деякі з них обмежені транспортабельні. При екстреному стані деяких залишаємо в цьому приміщенні з ними знаходиться один з лікарів, медичні сестри, які наглядають за цими дітьми. Знімальна група Суспільного разом із лікарями спустилися до укриття. Тут провели додаткову мережу електрики, налагодили постачання кисню, встановили медичне обладнання, необхідне для відділення патології новонароджених, показує В'ячеслав Капуста. «Краватки, де будуть знаходитися діти, а це ліска, де будуть знаходитися матері». Поки немає обстрілів у цьому укритті, містяни також плетуть для військових маскувальні сітки. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков Новини на Суспільному. Запоріжжя.